Én nem örülök különösebben, hogy mindig mással kell foglalkozni, de egy dolgot mindenkinek meg kell érteni, az pedig az, amit Saul ír a közért levelének 5. fejezetében. 11. vers így szól, ne legyen részetek a sötétség meddő tetteiben, inkább ítéljétek el őket, amit ugyanis titokban tesznek, azt még kimondani is szégyen. Ez az, amiért úgy gondoltam, hogy néhány percet rászánok erre az akármilyen produkcióra, amit már majdnem 70 ezer ember megnézett, sajnos. Az a fajta hozzáállás, amit a keresztények képviselnek, hogy ne ítélkezz, meg, meg ne mondjál semmit, meg majd mindenki a saját útján, ez nem működik. Erre nincsen példa soha sehol az írásban, hogy az emberek csak egyszerűen befogták a szájukat és továbbálltak. Ha valaki hazudik, vagy tévesen tanítja az embereket, a mi feladatunk az, hogy ezt felfedjük. És még egyszer mondom, ez az, amit Saul tanácsol. Ne legyen részletek a sötétség meddő tetteiben. Ezek, akikről a videók szólnak, mind ebbe a kategóriába tartoznak. Úgy a Revel Hidden Reality, mint ahogy német László, vagy most Sós Péter, vagy a kereszténység, ez az, amiről beszél az írás. Azt mondja, hogy ne legyen részletek a sötétség meddő tetteiben. Meddő azt jelenti, hogy gyermektelen, hanem inkább ítéljétek el őket, és ez ráadásul a Szent Imre verzió. Akkor miért mondja nekem az bármelyik keresztény is, hogy ne ítélkezz? Mikor ide van írva, ez egy felszólítás Saultól, hogy ítéljétek el őket. De nem csak tőle, hanem a más riáktól személyesen ne látszatra ítéljetek, hanem mit csináljatok? Igazságosan ítéljetek, azaz hozzatok ítéletet. Amit ugyanis titokban tesznek, azt még kimondani is, szégyen, amit csinálnak, az egy szégyen. Az összes, akit eddig felsoroltam ebbe a kategóriába tartozik. Arról beszélnek, hogy ők szeretik az igazságot, de mikor az igazságról van szó, akkor ők azt az igazságot szeretik, ami számukra egyszerűvé teszi az életet. Ha megnézzük a Károli verziót, akkor így ír, ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstenen cselekedeteivel, azaz ne foglalkozzatok velük. Ezért mondja azt, hogy pussatok ki belőle népem. Ki a kereszténység, meg ez az összes többi verzió, aki a törvénytelen életet hirdeti. Ne legyen közösségetek, ne is foglalkozzatok vele, ne, ne is, ne is uh, társítsátok magatokat velük, mert gyümölcstelenek a cselekedetei. A kifejezés gyümölcstelen, a karpusz, terméketlen, gyümölcstelen vagy meddő, haszontalan, eredménytelen. Mindaz, amit csinálnak, nincsen értelme, haszontalan, azért, mert nem az igazságról beszélnek. Mindenki, aki elfordítja az embert a teremtő szavától, ami a és jahúsáha másiág, az mind terméketlen, gyümölcslen, az a sötétségnek a cselekedete. Ezekkel ne legyen közösségetek, hanem mit csináljátok? Fedjétek meg azokat! Saul, aki állítólag a kereszténységnek a, az apostola, ő az, aki azt mondja, aki felszólít minket arra, hogy csináljuk azt, amit ezekben a videóban hallotok. Ennek ellenére még mindig a legtöbben azt magyarázzák, hogy ne ítélkezz, meg ők is jót akarnak, meg ők azon az úton járnak, járhatnak azon az úton. Az nem érdekel senkit, hogy ők melyik úton járnak. A probléma az, hogy ezt az utat hirdetik más embereknek. Tegyétek meg egyébként azt mondja, hogy hozd napvilágra. Bizonyíts rá, hibáztas, vádold, cáfold meg, dorgáld meg, utasítsd rendre, fegyelmezd őket, hozd őket, szégyenbe azért, hogy napvilágra kerüljön, hogy kiderüljön az, hogy hazudnak. Mindenki jobbulására, beleértve őket is. A hatos versben ezt írja, senki téteket meg ne csaljon, üres beszédekkel, mert ezekért jő el Elohim haragja a hitetlenség fiaira. Annak okáért ne legyetek részesei ezeknek. Kikről beszél? Paráznákról, tisztátalanokról, azok, mint ők, amit ők hirdetnek, hogy mindent lehet, teljesen mindegy, minden, minden, minden mindent tiszta minden-mindent tiszta, Fösvény. A fösvény nem feltétlenül arról beszél, hogy kapzsi vagy mohó, vagy tehetetlen, hanem hogy csaló, hogy félrevezető, hogy hazudik, tudatosan vagy tudatlanul, vagy báványimádó. Az, ami más úton jár, aki egy más hatalmasságot imád, mint ők. Azt az Istent, akinek nincs törvénye, ahol mindent lehet, ahol csak a szeretet számít. Ezekről beszél, mikor azt mondja, hogy senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel. Megfosztott, haszontalan vagy hiába való beszéd, aminek nincs értelme, nem vezet sehova, ugyanaz, mint amit itt mond, gyümölcstelen, meddő. Annak okáért ne legyetek részesei ezeknek, ne foglalkozzatok ezekkel, mert eljő Elohim haragja a hitetlenség fiaira. Az engedetlenekre jön el. Azokra, akik engedetlenek. Mi az, hogy engedetlen? Mihez kellene engedelmesnek lenni, hogyha nincsen semmi szabály, csak egy-kettő, amit amúgy sem lehet, mert a társadalom úgy van felállítva. Arról beszél, aki nem Elohim utasítása szerint él. Az pedig egy helyen található meg, és az a tora. Természetes, hogy a kegyelem ingyenes. Természetes, hogy a kegyelem hit által van. Ezen túl vagyunk. A kérdés az, hogy mi az, amit ezután tennünk kell. Azt mondja, hogy ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcslen cselekedeteivel, hanem inkább fedjétek is meg azokat. Miért? Mert mindezek megfeddetvén a világosság által napvilágra jönnek. Mi a világosság? Elmondta a könyv legelején, hogy mi a világosság. Az első dolog, amit Elohim teremtett, az a világosság volt a Földön. Legyen világosság és lőn világosság. Mit csinált? Elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Mit mond Saul? Ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább fegyétek meg azokat, mert ezek megfeddetvén a világosság által napvilágra jönnek. Mit csinált? Elnevezte a világosságot nappalnak, sötétséget pedig éjszakának. Mindezek megfeddetvén a világosság által napvilágra jönnek. Mi a világosság? Jahua szava. Mi volt az első dolog, amit mondott? Legyen világosság. Az ő szava a világosság. Milyenek ezek az emberek? Üres beszédeket mondanak. Az ő szavuk üres beszéd. Nem olyan, mint Jahua szava. Nincsen értelme. Haszontalan, meddő, értelmetlen, eredménytelen. Jahuának minden szava valamit előidézett, valamit teremtett. Minden szavának súlya van. Ezek az emberek azt mondják, hogy a szavainak a nagy része már nincsen érvényben. Ezért meddő az ő szavuk. Mindezek megfeddetvén a világosság által napvilágra jönnek. Miért? Mert minden, ami napvilágra jő, világosság. Jahuá szava a világosság. Aki nem így beszél, az sötétség és annak cselekedetei gyümölcstelenek. Úgy, mint a kereszténység, Reveal Hidden Reality, Sós Péter, Német László, és az összes többi hamis proféta. Annyira szereti mindenki Jézust mondogatni. Itt van leírva kezdetben vala az ige, és az ige vala Elohimnél, és Elohim vala az ige. Ez kezdetben Elohimnél vala. Mielőtt megkezdődött, már nála volt ez az ige. Hol? Itt legyen világosság, az ő szava az, ami teremt, ez az az ige, amiről beszél, a kettő nem egyenrangú, nem ugyanaz, attól függetlenül, hogy egy egységet alkot. Jahu az atya, és az ő fia a szó, ami teremt mindent, megteremti a fiút, az teremt mindent. Kezdetben vala az ige, legyen világosság, lőn világosság, az ige vala Elohimnél, Elohim vala az ige. Elohim az kettőnek az egysége, az atya és a fiú. Nem azt jelenti, hogy a kettő egy, és ugyanaz, hanem arról beszél, hogy az egyik a másikkal összhangban működik. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi nem lett, ami lett. Most néztük meg. És monda Elohim. És monda Elohim. És monda Elohim. És monda Elohim. És így tovább, és így tovább. Erről beszél, mikor azt mondja, hogy minden általa lett. Nem azt mondja, hogy azonos az atyával vagy egyenrangú vele, azt mondja, hogy minden általa lett, és nélküle semmi nem lett. Azért, mert mikor nem beszélt, akkor nem lett semmi. Ő volt az élet és az emberek világossága. Most mondta el Saul, most mondta el az elején, a világosság az, ami az emberiségnek elhozta az életet. És ez az, amit ők nem hajlandók megérteni. Miért? Azért, mert a világosság a sötétben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Akkor most soha. Miért? Leírja a Jahúkanon 3-as fejezetben. Ez pedig a károsztatás, hogy a világosság világra jött. Mi volt ez a világosság? Elohim monda, legyen világosság és lőn világosság. Az ő szava a világosság. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság a világra jött, és az emberek mit csináltak? Inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak valának. Mert egyszerűbb úgy élni, hogy mindent lehet tenni, mert egyszerűbb úgy élni, hogy nem számít a sabát, mert egyszerűbb úgy élni, hogy nem számítanak az ünnepek, mert egyszerűbb úgy élni, hogy azt hiszi az ember, hogy bármit tehet, így is úgy is oda kerül a végé. Ezért Marad a világ sötétségben legalábbis a nagy része, mert ezek az emberek ezt hirdetik, és ezt nem lehet másképp elmondani. Az ő cselekedeteik gonoszak. Mi az a gonosz? Ponérosz, rossz állapotban levő, ócska, haszontalan, silány, vagy hibás, káros, semmire kellő, vagy hitvány. Amit ők csinálnak, az ez. Az összes, akit felsoroltam és mindenki, aki elfelé vezeti az embereket attól, amit Jakab mondott, hogy a hit cselekedetekben nyilvánul meg, és az, hogy a törvény az, ami megkülönböztet minket a világtól, az mind ebbe a kategóriába tartozik. Miért? Mert minden, aki hamisan cselekszik, az gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra. Miért nem? Azért, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Azért... Mert a törvény az, ami megmutatja az embernek, hogy rossz úton jár, mert a törvény az, ami megmutatja neki, hogy nem azt kellene csinálni, amit csinál, csak azért csinálja, mert úgy egyszerűbb az élet, mert azt akarja hinni. Az igazság, jahu a szava. Szented meg őket a te igazságoddal a te Igéd az igazság. Jahusa beszél az atyához. Jahua szava az igazság. Az ő szava pedig nem más, mint a Tora, illetve a thanák, Mikor véges le, nem végig azt mondja, hogy így szól Jahua. Ez az ő szava. Az ő szava nem változik, meg csak azért, hogy az emberek bármit ehessenek, vagy csak azért, hogy bármikor ünnepelhessenek, vagy csak azért, hogy akármikor akármit csinálhassanak, és azt mondják, hogy ők jók, és ők ezt az utat járják. Ezek az emberek mint a kereszténység, Sós Péter, Német László, Reveal Reality, az összes New Age, az összes szeretet, mit tudom én ki, aki hogy mindenkit szeretek, meg mindenkit szeressünk, majd egy úton járunk, meg egy Istent szeretünk, ez mind-mind ebbe a kategóriába esik, hogy én a te igédet nekik adtam, a szavát elhozta, és a világ gyűlölte azt, mert nem e világból valók mint ahogy én sem e világból vagyok, mondja Jahusáha Elmondta nekünk az atya szavát, elmondta, hogy mi az, amit tennünk kellene, megmutatta, hogy hogyan kellene élnünk. Ennek ellenére a világ mégis mindig gyűlölt ezt, és ezek az emberek azt hiszik, hogy ők ezt mondják, közben ugyanazt csinálják, mint kezdetektől fogva mindenki, aki a pogányságot hirdette. Arról tudjuk, hogy a Hukanon első levele, másik fejezet, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja nekem, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, az hazug, és abban nincsen az igazság. Mi az igazság? A világosság, ami a kezdetektől ott volt, ami eljött közénk, ennek ellenére a világ nem ismerte. Aki megtartja az ő beszédét, abban lesz teljes Elohim szeretete. Miért? Miért? Mert aki azt mondja, hogy ő nem marad, annak úgy kell járnia, ahogy ő járt. És ő nem járt úgy, mint ahogy egyik ezek közül az emberek közül jár, Mivel nem beszélt úgy, különösen nem a Thoráról nem beszélt úgy. Most már nézzük meg, hogy miről van szó, és mi az, amiről beszélnek. Még annyit hozzátennék, hogy én nem gondolom, hogy szándékosan hazudnak ezek az emberek, legalábbis a túlnyomó többségünk nem. Én csak úgy gondolom, hogy ezek megvannak tévesz, ugyanúgy, mint a világ többi része. Az a sötét erő, ami uralkodik a világon, megtévesz mindenkit. Ennek egy ékes bizonyítéka. Ez, amit felolvas ez a, ez a férfi. És e, bárki, aki ezt komolyan veszi, az, e, az súlyos, súlyos e, problémákkal küzd, azt kell, hogy mondjam. Aki azt gondolja, hogy ennek bármilyen profétai üzenete van, vagy köze van a teremtőhöz, az egyszerűen olyan szinten távol áll a, a valóságtól, hogy, hogy nagyon sürgősen el kell kezdenie visszafele haladni, bármilyen irányba is megy, mert ez egyszerűen hihetetlen, hogy ilyen van. És én sajnálom azt, hogy ennyi embert megtéveszt az ellenség, és remélem, hogy ez eljut hozzájuk, és remélem, hogy úgy fogják fel, mint egy figyelmeztetés, mert mindaz, amit csinálnak, teljesen haszontalan, teljesen meddő. Azt elismerem, hogy felébresz valamennyi ember, de összességében véve az az út, amelyek, amelyet ezek az emberek hirdetnek, az ugyanúgy a széles út, mint, mint bármi más, ami, ami nem a más járba vetett hit, és a tora által kijelölt utat hirdeti. És mivel nem szeretném, hogyha... Ez az ember kerülne a középpontba, ezért annyit hozzátennék még egyszer, hogy én nem gondolom, hogy ő hazudik, vagy bármelyik ember ezek közül szándékosan hazudik. Én csak azt szeretném, hogyha megértenék, hogy nincsen több út. Egyetlen egy út van, az pedig megmutatta a megválto, hogy mi az, aki azt az utat járja, annak úgy kell járni, hogy ő járt, és ő egyetlen dolgot nem csinált, amit, amit ezek az emberek hirdetnek, hogy, hogy nekünk tennünk kellene. Különösen nem a Tora ellen beszélt, szóval ennyit akartam csak. Ez egy figyelmeztetés, mint ahogy bárki másnak ezt elmondanám. Eleve úgy kezdődik ez az egész, hogy az Úr, az Isten, aki Ábrahám és aki Jákób istene vagyok, és akkor ő felfedi ezt az üzenetet. Ő soha nem mutatkozott be úr, hogy úgy, hogy úr vagy isten. Soha nem hívta magát úrnak vagy istennek. Ő mindig is Jahuah volt Elohim. Aki van neve, tudjuk a nevét, és ő akarja, hogy tudjuk a nevét. Ezért van benne a tíz parancsolatban, úgy, mint a harmadik parancsolat. Ugye lehet tudni, hogy ez nem egy üzenet tőle, hiszen ő megmondta a nevét mindig. Az, hogy, hogy ki, hogy ejti, az az ő saját választása. Ő soha nem hívta magát úrnak, úgy, mint bál, vagy úgy, mint úr. Ez a báványimádás, meg a szent korona, meg az alkotmány, meg a, hogy a törvényhozók, hogy az országházban mi lesz, hogy milyen vezetőket választunk, ezt ő figyelembe sem veszi. Ezzel ez nem törődik, hogy mi mit csinálunk. Még mikor elküldte a fiát, ott volt Jeruzsálemben, a jahudim vagy a zsidók között, az izraeliták között soha nem beszélt arról, hogy mit kellene csinálniuk, hogy kéne szavazniuk, hogy mit kéne csinálni a, a, a politikai vezetőknek Rómában, vagy hogy, hogy melyik pártra szavazzanak. Semmi ilyesmit nem csinált. Mi az, amit csinált? Térjetek vissza a Thorához, különben el fogtok pusztulni, és ez az üzenet minden nemzet számára. Ezért mondta, hogy menjetek és csináljatok tanítványokat minden nemzetből. Mire tanítanák? Arra az ostobaságra, amire a kereszténység már két és fél milliárd olyan van a nyájban, akinek fogalmasít semmiről, aki nem is olvassa már a könyvet, mert úgy van vele, hogy nem kell. Minek még azt hirdetni tovább? elpecsételi a magyar nemzetet a, a Szent Koronya, Korona bávány imádásával. Kit érdekel a Szent Korona vagy az alkotmány? Valaki azt gondolja, hogy, hogy a teremtő foglalkozik a Szent Koronával vagy az alkotmányra. Egyetlen dologgal foglalkozik. Ki az, aki az ő akaratát teljesíti? Máti 721-24. Sokan jönnek majd abban az időben, és azt mondják nekem, uram, uram, és azt fogom nekik mondani, hogy távozatok tőlem gonosztevők, azért, mert a gonosztevő az az, aki nem az ő akaratát teljesíti, az ő akarata pedig a tara követése. Ez az egy út van, és aki nem ezt hirdeti, vagy nem ezt járja, az rossz úton jár. Arról beszél, hogy az alaptörvényt meg kell semmisíteni minden számítógépről, minden adathordozóról, minden onnan, ahol le van írva, mert benne van, hogy a Szent Koronát kell imádni. Egyszerűen ki az, aki ez komolyan veszi egyáltalán, hogy ilyen van. Hogy a teremtő azzal foglalkozik, hogy mi van a magyarok alaptörvényébe írva. Soha nem foglalkozott azzal, hogy mit csinál a világ. Hogy egy világi rendszer mit csinál. Követi az ő útját, vagy nem? Ez volt a kérdés. Nem az, hogy mi van az ő alaptörvényébe. Kit érdekel, hogy mi van meg, hogy letörlöm meg. hogy, hogy a határon kívüli magyarok ugyanúgy beletartoznak, mert ők magyar állampolgárok, és ezáltal ők is az alaptörvény alá tartoznak. Én nem is tudom, hogy ezt egyáltalán hogy lehet komolyan venni, hogy, hogy felnőtt emberek, de egyébként az egész ugyanoda vezet vissza, ahová a, a, a, tulajdonképpen az, az összes Többi propaganda az, hogy az alaptörvény ellen, a, a rendszer ellen fel kell lázadni, el kell törölni, nekünk új alaptörvényeket, olyan politikusokat kell választani, akik az, akik az ő törvényét fogják végrehajtani. Végül is az üzenet ugyanú, ugyanaz a kígyótól, csak egy másik formában jelenik meg. És az, hogy olyan politikusokat kell választani, hol volt? Nem volt egy állam sem a történelem során, amely olyan politikusokat választotta ahol az ő törvényei lennének. Valaki is azt hiszi, hogy lesz olyan állam, addig nem lesz, amíg nem fogja összegyűjteni az igazi Izraelt, az igazi Izrael területére. Addig mindig is ez lesz, mivel az ellenség az, aki uralja ezt a világot. És a világ túlnyomó többsége vak, mert az akar lenni, mert nem érdekli az igazság, mert egyszerűbb úgy élni, ahogy él a saját igazsága szerint, meg a saját rendszere szerint. Soha nem lesz olyan ország, ahol az ő torája lesz a rendszer, mivel... Ez a világ így van kitalálva. Ez a büntetés számunkra, hogy ezt választjuk. Azért, mert ilyen az ember szíve, azért, mert jobb csinálni a saját baromságát, mint hogy összeszedje magát, és azt mondja, hogy, hogy itt szánalmas módon éltem, és bűnben éltem egész életemben. Ez soha nem fog bekövetkezni országszinten, úgyhogy nem is tudom, hogy ők miről beszélnek itt. Azt mondja, hogy a politikai vezetőkhöz beszél, hogy, hogy vissza kell állítani az alkotmányos rendet. Mi, mit gondolnak? Miféle alkotmányos rend? Egy alkotmány van számára, az pedig az ő szava, a tora, az ő útmutatása, ez az ő alkotmánya. Vagy azt követi valaki, vagy egy másik úton jár. Az, hogy az a másik út így vagy úgy néz ki, az teljesen mindegy. Itt arról beszél, hogy vissza kell állítani az alkotmányos rendet. Mit érdekli Jahuát, hogy nekünk milyen alkotmányos rendünk van? Megmondta, hogy mi az ő szabály, aki úgy él, az úgy él, aki nem úgy él, az meg nem úgy él. Őt nem érdekli, hogy mi van a mi alkotmányunkban. Ott van egy szent korona, vagy nincs-e ott, mikor az összes többi intézkedését megszegjük. Mit számít az a nyammat szent korona? Meg hogyha csak azért mondjátok, hogy azt fogjátok csinálni, hogy hatalomra kerüljetek, akkor meg fogtok halni. Hát hogy is lehet ez komolyan venni ezt az egészet? Itt már arról beszél, hogy, hogy kinyújtotta a teremtő kezét, és Bukaresten ítéltet hirdett, mikor Csauseszkó megbukott. Hát.. De... Valaki azt gondolja, hogy a történelmnek egyetlen eleme is igaz, ami, amiről, amit tekint mondtak, hát azok az emberek valahol vígan élnek és eljátszották a szerepüket ugyanúgy, mint ezek a mostani bohócok, akik most játszák a szerepet. Nem lehet ez az üzenet a teremtőtől, ez az egész egy nevetséges kitaláció. A másik az, hogy nem is így vannak a nemzetek, ahogy a magyar, meg, meg román, meg ilyenek. Ennél sokkal kevesebb Nemzetség van a Földön, hiszen tudjuk az emberek leszármazását egészen vissza Noé fiaig. Úgyhogy ilyen, ilyen nem lehetséges, amit mondta, hogy a magyar nemzet fölött ítéletet érte. A magyar nemzet más nemzet családokkal tartozik egy közösségbe. De végezetül ugyanazt az ítéletet fogja kapni, mint minden más pogány nemzet. Hiszen a magyar egy pogány nemzet, ugyanúgy, mint ahogy az összes többi amelyik kereszténynek vallja magát, vagy hindulak, vagy buddhistának, vagy ateistának, vagy akárminek. Azt mondja, hogy ezt az üzenetet el kell juttatni a politikusokhoz, a gyülekezetekhez, vagy minden emberhez. Már egyszer eljuttatta az üzenetét hozzá, amikor elküldte el, el a fiát. Elmondta, hogy mi az ő üzenete. Tér meg, kövesd a torát teljes szívedből, teljes teljes erőből, és élni fogsz. Ez az üzenete a kezdetektől fogva ez volt. Ez volt a kerbe az üzenet, ez volt az üzenet mindenki másnak azután. Csináld, amit mondok, és akkor majd jó lesz neked. Nem kell küldeni még egy üzenetet, hogy, hogy töröld ki a Szent Koronát, meg a mit tudom mit az akárhonnan, őt ez nem érdekli ez a rész. Elküldte az üzenetét, az apostolokat, előtte a profétákat, Mózest, az összes többit. Ugyanaz volt az üzenet mindig, hogy nem lehet ezt megérteni. Minek kellene ezt az egy üzenetet eljutatni bárhova is? Mikor már elküldte az üzenetét, és senki legalábbis kis kivételen nem hajlandó megérteni. Aztán ugye belemegy ez a karakter abba, hogy megmagyarázza azt, hogy a tehén alszik, de igazából én már nem szánnék erre több időt, mert szerintem kifejletem azt, amit gondolok. Az üzenet nagyon egyszerű. A szeretet hívők számára, a keresztények számára, a Reality, Sóspéter, német László az összes többi, mindannyiunk számára egy. Üzenet van. Az pedig az, hogy abból ismerjük meg, hogy szeretjük Elohim gyermekeit, ha Elohimet szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Mert az Elohim szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, és az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mindenképpen kövessétek az infobából 2 kettes csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat hallujjá és halló!